جاء مره للعياده مريضه في منتصف الاربعينات من العمر، متزوجه وعندها ولدين وهي رشيقه ومحافظه على جسمها، ولا تشكو من زياده الوزن، وتمارس الرياضه ثلاث مرات في الاسبوع aka يوغا، مع ان اليوغا تعتبر رياضه خفيفه يعني حركات اطاله واسترتشات، المهم المريضه تشتكي من الم مزمن في الظهر والقدمين وبدأ يأثر على نمط حياتها اليومي، ولما سألتها عن كيفيه الالم قالت انه الم في الظهر اسوء بالصبح وعند الخروج من السرير تؤلمها القدمين وينتقل للركب وكامل الساقين وبتحتاج تستخدم مسكنات للألم لإكمال يومها ولازم ترتاح بين فترة وفترة ولكن لما كشفت عليها اكتشفت شيء غير طبيعي بشكل أقدامها أقدامها مسطحة وبدون أقواس بهالحلقة راح تتعلم أربع إصابات متعلقة بشكل القدم وكيف عالجت حالة هذه المريضه بنجاح خلال اسبوع واحد تابع معي عزيزي المشاهد حلقه جديده من دقيقتين عافيه سبب معظم الامراض بسيط وهو العادات والاختيارات الغذائيه الخاطئه اشترك بالقناه اذا أردت ان تستثمر صحه جسمك وتحرر طاقاته لاعلى مستوى يو ار وات يو ايد وخلينا نبدا بصلب الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم مقدمكم الدكتور فارس عرب هل تعلم أن شكل القدم يجعل الشخص أكثر عرضة لمشاكل في المفاصل؟ الدراسات الحالية تقول بأن شكل القدم له علاقة مباشرة بصحة مفاصل الأطراف السفلية فيمكن أن يسبب شكل قدمك في الإصابة بحالات معينة وبتتطور مع التقدم في العمر وتسوء مع ممارسة الأنشطة البدنية المتكررة لأنها تضغط على العظام والأنسجة الرخوة في قدميك اولا لازم نشرح بعض قوانين البايوميكانكس او الديناميكا الحيوية للأقدام يوجد بشكل طبيعي ثلاثة أقواس في القدم الأول هو قوس يمتد من نهاية الكعب على طول الحافة الداخلية لقدمك ويسمى القوس الداخلي الطولي او ميديان longitudinal ارش والقوس الثاني يمتد على طول الحافة الخارجية لقدمك ويسمى القوس الخارجي الطولي lateral longitudinal ارش والقوس الثالث مستعرض من جانب مشط القدم إلى الجانب الآخر ويسمى anterior transverse arch تعمل هذه الأقواس الثلاثة معاً لتوفير الدعم للقدم لامتصاص الصدمات والتكيف مع تضاريس الأرضية أثناء المشي أو الجري لمعرفة نوع القوس لديك يمكنك تجربة هذا الاختبار البسيط بلل الجزء السفلي من القدم ثم قف على قطعة ورق مقوى. هتشوف واحد من هالثلاث أشكال إذا كان قوسك مرتفع أو مسطح فهذا يسبب ضغط إضافي على أربطة العضلات والمفاصل خاصة إذا كنت منخرط في أنشطة رياضة عالية الجهد والتحمل أو حتى إذا كنت تقف على قدميك لفترة طويلة انحراف عظيمات القدم يؤدي لعدم تعامد خطي الوزن والجاذبية وبالتالي الإفراط في استخدام أجزاء معينة من القدم دون الأخرى والإفراط في استخدام هذه الأجزاء يؤدي إلى إصابات مزمنة هستعرض معكم الآن أربع إصابات شائعة وطرق علاجها مع تمارين علاجية تمارس يوميا في نهاية الحلقة الإصابة الأولى تسمى الورم الملتهب أو الوقعة أو بالإنجلش بنيانز تتطور حالة الوقعة بسبب القدم المسطحة والأربطة المرنة، وتتفاقم بسبب الأحذية الضيقة أو الكعب العالي، وتسبب الوقعة جلد أحمر ملتهب وسميك على جانب إصبع قدمك الكبير، وتغير اتجاه إصبعك الكبير ليصبح متجه نحو أصابع قدميك الأخرى، وتكلس على مواقع الضغط مع ألم القدم الذي قد يأتي ويذهب، وتتطور الحالة بسبب الإهمال إلى نمو الأظافر داخل الإصبع، الحالة مسمى Nail وهي حالة مؤلمة جدا تحرم صاحبها من المشي. تعالج الحالة بإرتداء أحذية رياضية ذات نعال مبطن وتوفير مساحة كافية للأصابع. ويمكن للأخصاء العلاج الطبيعي مساعدتك بوضع شريط طبي لاصق خاص يسمى كنسيو تيب لزيادة تدفق الدم إلى المنطقة وزيادة تأثير مضادات الالتهابات وتخفيف الآلام. النوع الثاني من الإصابات يسمى أصابع المطرقة أو هامر تو. هو تشوه يجعل إصبعك ينحني ويلتف للأسفل. بدلاً من الإشارة للأمام، الأقواس المرتفعة والأقدام المسطحة تزيد من احتمالات الإصابة بأصبع المطرقة، مما يسبب لك عدم الراحة عند المشي والألم عند محاولة إطالة أو تحريك الأصبع المصاب أو ما حوله. وحسب الحالة تكون الأعراض خفيفة أو شديدة. يمكنك تصحيح إصبع المطرقة عن طريق ارتداء أحذية مناسبة، وقد يساعد وضع وسادات إصبع القدم أو النعال إنسول في حذائك. بحيث تغير موضع الأصبع ليخفف الألم ويصحح شكل القدم النوع الثالث من الإصابات هو التهاب اللفافة الأخمصية أو بلانتر فاشايتس 95% من ألم القدم هو بسبب التهاب اللفافة الأخمصية وهو ألم في أسفل الكعب بسبب التهاب الأنسجة الرخوة أو الرباط الصميك الذي يشبه الشبكة وهو يربط الكعب بالجزء الأمامي من القدم يسمى بلانتر فاشا يعمل كمُمتص للصدمات ويدعم قوس القدم ليسمح بالمشي يؤدي الضغط المفرط على قدميك الى اتلاف او تمزق في هذا الرباط وعاده ما يكون الالم اسوا في الصباح عندما تاخذ خطواتك الاولى من السرير بسبب ضعف تدفق الدم اثناء النوم والالم يجعل صعود الدرج صعب جدا بسبب تصلب الكعب العلاج الطبيعي هو اساس علاج التهاب اللفافه الخمصيه عن طريق تمارين لاطاله اوتار اللفافه ويلحقها تمارين لتقويه عضلات اسفل الساق يساعد على استقرار المشي ويقلل من عبء العمل على اللفافة الخمصية. وأيضا التدليك المستمر للقدمين يساعد في تسهيل مرور الدم للأنسجة المصابة وإذا استمر الألم ولم تنجح الطرق السابقة فأنصح بعلاج الموجات الصادمة شوك ويف Therapy). في هذا العلاج الموجات الإهتزازية تحفز الشفاء داخل الرباط النوع الرابع من الإصابات هو إصابات مفاصل الساقين إذا كانت بنية القدم بقوس مرتفع أو مسطح فقد تكون أكثر عرضة لإصابات الكاحل والركبة والفخذ والحوض وأسفل الظهر فوفقا لعلم الميكانيكا الحيوية للجسم اختلاف ارتفاع القوس يمكن أن يكون السبب الرئيس في ألم مفاصل الأطراف السفلية لأن هذه الأقواس لها تأثير معين على قوة عضلات الأطراف السفلية فعندما يصبح الكاحل ضعيف أو غير مدعم بشكل جيد وباستمرار الأداء البدني يؤدي إلى إحداث موجات ارتطامية وبالتالي شد على الأوتار وضغط على الغضاريف واحتكاك مضاعف على الأربطة ومكونات الساقين العلوية والسفلية ومن ثم الخشونة أو والحالات مثل التهاب وسادة المفاصل bursitis، والتهاب أوتار العضلات تندنايتس وشوكة القدم أو هيل سبر ألم جانب الساق تشين كلها تبدأ من القدم الآن السؤال هو كيف تعالج هذه المشاكل بنفسك وفي المنزل طبعاً العلاج الطبيعي هو الألفا والأوميغا لعلاج المفاصل تابع معي للنهاية. تتكون تمارين العلاج الطبيعي من ثلاثة مكونات أولاً تمارين حركية هوائية ابدأ التمارين بتحريك القدم خلال مجالها الحركي كاملاً تحريك مشط القدم للأعلى والأسفل سوف يضغط على العضلات والمفاصل لتحريك الدم المتوفر في المنطقة كرر هذا التمرين 15-20 مرة لكل قدم في بداية التمارين ثم انتقل لتحريك القدم للجانبين كما هو مبين أمامك التحريك الهوائي للمفصل أيضا يفيد لدفع مخلفات الأيض خارج العضلات وبعيدا عن المفاصل التمرين الثاني عبارة عن مساج للأنسجة في أسفل القدم أحضر أي عبوة إسطوانية متوفرة أمامك في هذا المثال أحضرت عبوة معطر الجو واستخدمتها كمساج للقدم كما هو مبين أمامك ثاني أنواع التمارين في العلاج الطبيعي هو تمارين الإطالة، قم بإطالة عضلات أسفل القدم باستخدام قدمك الأخرى، واضغط على الأصابع للخلف حتى تحس بشد قوي على طول أسفل القدم، وكرر التمرين لمدة خمس دقائق لكل قدم، ثم عكس اتجاه الإطالة لإطالة عضلات مشط القدم، كما هو مبين أمامك، وهذا تمرين آخر لإطالة عضلة الساق الخلفية aka البطة أو السمانة. ستحتاج لمواجهة جدار والانحناء عليه من ركبة الساق الأخرى بهذه الطريقة حتى تشعر بشد قوي في العضلة المطلوب اطالتها. انتبه ان لا ترفع كعب قدمك عن الأرض حتى لا تخسر فائدة التمرين. كرر التمرين لتحصل على خمس دقائق من الإطالة لكل عضلة ثالث أنواع التمارين في العلاج الطبيعي هو تمارين تقوية العضلات في هذا التمرين سنقوم بالوقوف على أصابع القدم ارفع أحد الركبتين واستعن بالجدار حتى لا تقع وابدأ برفع وزن جسمك على أصابع القدمين بهذه الطريقة وكرر التمرين 15 ل 20 مرة وهنا تمرين آخر لتقوية عضلات أسفل القدم المتحكمة بالأصابع ثبت الكعب وقم بسحب منشفة أو فراش التدريب بهذه الطريقة وكرر التمرين 15-20 مره لكل قدم. تمرين اخر لتقويه عضلات البطه او السمانه وهو من اقوى التمارين لابراز هذه العضله. نقوم برفع وزن الجسم على حافه مرتفعه بهذه الطريقه كرر التمرين 15-20 مره. واخيرا تمارين باستخدام ثيراباند او مطاط التدريب تستخدم هذه الأداة البسيطة والغير مكلفة في مجموعة متنوعة من تمارين القوى العضلية في المنزل. سنقوم بتمرين الاتجاهات الأربعة للقدم بهذه الطريقة، ويكرر التمرين 15 ل 20 مرة لكل اتجاه. إذا قمت بممارسة هذه التمارين يوميا لمدة شهر على الأقل، فسوف أضمن لك علاج نهائي لأي مشاكل قدم تعاني منها. نصل لنهايه الحلقه عزيز المشاهد لا تنسى تشوف الحلقات السابقه وانتظر الحلقات القادمه اشترك بالقناه واضغط زر الاعجاب اكتب لي رايك بالتعليقات القي نظره على المصادر في صندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقه اخرى باذن الله تعالى واتمنى لكم دوام الصحه والعافيه